Стикаємося із застосуванням хімії. Ми стикаємося із робопіротехнічні підрозділи по гуманітарному розмінуванню, як звільнених територій, так і територій, на яких проводяться ті чи інші роботи. Підрозділи ДСНС в наші піротехніки працюють по очищенню цих територій та знешкодженню вилуних вибухнебезпечних небезпечних предметів. Лілія Лобор, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.